اه يا مرحبا عندي شيخ شعله نارا إكرم ضيوفا ويقدرها ويغنيها هذا ابو نادر اللي فاتح ندرا من صن شما ومواجبه يوفيها علي مقامو ثرى خوياه وجاره مواقفه تبريل العله ويداويها يا مرحبا عند شيخ نشعله نارا يا مرحبا عند شيخ نشعله نارا يقلن ضيوف للشمال ومواجبه يوفيها، عالم قامو درى خويه وجاره، مواقفه تامر يلعنه ويداويها، في الجبله بكل موقف وغاره، طر علوم المراجل ما يخليها، مبروك يا احمد لك بالقاف وشعاره، جعل السعاده توالي شعبانا تنوارا دامت لك فراحك وطابت ليالي يا احمد يلي في دوم جباره راعي العلوم اللي ترفع راس راعيها عمامك اهل الفخر والعز ودياره خوالك رجال اثنوا اسم باديها واختمها عيدين ونتم ازهاره يا مرحبا بالحضور الله يحييك الشيخ شيخ نشعله ناره يكرم ضيوفه ويقدرها ويغليها هذا أبو نادر اللي فاتح الدارة من صن الشمال ولا شبه يوافيها عالم قامو خوية الخوية مو مواقفه كابر العلة ويداويها يسف القبله بكل موقف وغاية كافو وشعاره جعل السعادة تواليك وتواليها في عرسك البدر شع وبانت انواره دامت لك مراحك وطابت لياليها يا احمد يلي في عولك دوم شطاره راعي العلوم اللي ترفع راس راعيها عمامك اهل الفخر والعز ودياره خوالك رجالة واسم مبادئها وختامها عيني نون تذت يا مرحبا بالحضور الله يحيي